Αντιπρόεδρε της κυβέρνηση κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σήμερα είναι πράγματι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την πολιτιστική ζωή της χώρας που υποδέχεται τα πρώτα 15 από τα 161 συνολικά μοναδικά δείγματα κυκλαδικής τέχνης. Αρχαιότητες πολύ σπάνια ομορφιάς και της αξίας, τα οποία επιστρέφουν στο σπίτι τους χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου και χωρίς πια αντιδικίες και νομικά εμπόδια. Θαράσουν έτσι ένα βατόμονο μονοπάτι επαναπατρετισμού και άλλων πολύτιμων τμήματων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στέλνοντας ένα μήνυμα σε κράτη, σε μουσεία, σε οργανισμούς, σε συλλέκτες, ότι αυτός ο γυρισμός είναι και το όνομα της έκθεσης που θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να εγκαινιάσουμε, αγαπητή Σάντρα, δεν είναι απλά ηθικά επιδευλημένος, αλλά είναι και τεχνικά, νομικά, εφικτός. Δεν ισχυρίζομαι προφανώ ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Το αντίθετο, όπως αποδείχθηκε και με την συλλογή αυτή, απαιτούνται διαπραγματεύσεις πολύπλοκες, και σκληρέ. Με τους σωστούς θυμισμούς, όμως, αυτές μπορούν να οδηγούν σε συγκλήσεις και τελικά σε εποφελής συμπράξεις. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει αυτή η συμφωνία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ινστιτούτο του Αρχαιού Πολιτισμού, την οποία έχει ήδη κυρώσει η Βουλή των Ελλήνων. Και θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τη εδώ με την Υπουργό Πολιτισμού και του συνεργάτε της, που την ολοκλήρωσαν αθόρυβα και αποτελεσματικά και όπως εξήγησε αναλυτικά η Υπουργός, πάντα σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία. Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που η Υπουργό μου ανέφερε την ύπαρξη αυτής της συλογής την οποία αγνοούσα όπως την αγνώρισαν και οι περισσότεροι στην πατρίδα μας. Και τότε της είπα ότι θα εξαντλήσουμε όλη μας τη νομική ευρηματικότητα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι με τον σωστό τρόπο η συλλογή αυτή πρέπει να επιστρέψει και θα επιστρέψει τελικά στην πατρίδα μας. Και όταν είχα την ευκαιρία προσωπικά να επισκεφθώ την οικία του συλλέκτη, και να δω περιτείνω σε πρόκειτο ότι αντιλήφθηκε γιατί αυτή η προσπάθεια έπρεπε τελικά να τελεσφορήσει όπως και τελεσφόρησε. Θέλω να συγχαρώ, λοιπόν, και την Πρόεδρο του Μουσείου Κυκλανικής Τέχνης, στη την Μαρινοπούλου, θέλω να συγχαρώ και τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Μουσείου, «Dear Max, thank you very much for being here» και τα στελέχη των δύο οργανισμών που μόχθησαν για αυτό το αξιοσημείωτο Όπω όπως το περιγράψα κύριε Χολάιν. Γιατί από τα μουσεία μας αυτά τα αγγεία, αυτά τα ειδόλια πρωτίστως θα ε, ακτινοβολούν σε όλο τον κόσμο, ε, υπογραμμίζοντας ότι ο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων, δεν συνιστά μόνο μία διπλωματική νίκη ενός εισαγωγικών της χώρα μας, είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα για ολόκληρη διότι η συγκεκριμένη συμφωνία προβλέπει παράλληλα με την έκθεση και τη διεθνή ανάδειξη της κυκλαδικής τέχνης στο ΜΕΤ. Επί δεκαετίες, χωρίς καμία δαπάνη από τη δικιά μα την Πευρά και μάλιστα στην έντουσα όπου θα εκτίθεται τα ευρήματα αυτής της συλλογής, θα δηλώνονται θα πια ευκρινώ ότι αυτά αποτελούν την ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους. Κάτι που συμβαίνει, όσο γνωρίζω για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του εμβληματικού μουσείου, Θα να θυμίσω ότι το Metropolitan Museum έχει παραπάνω από 7 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Όλα τον αριθμό αυτό, επί τα 25 χρόνια της έκθεσης αντιλαμβάνεστε το έδρος της προβολή του κυκλαδικού πολιτισμού του Αιγαίου σε ολόκληρη κυνικουμένη. Και τα εκατομμύρια μάτια τα οποία θα αντικρίζουν αυτά τα εν πολύ άγνωστα έργα θα γίνονται τελικά οι καλύτεροι πρεσβευτές του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Και θα είναι οι πρώτοι που θα αναγνωρίζουν ότι ναι, ναι, μπορεί αυτέ οι αρχαιότητες να εκτίθεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, όμως αποτελούν ιδιοκτησία της Ελλάδος και φαντάζομαι ότι όσο περισσότερο εξοικειώνονται με τη μοναδικότητα του κυκλαδικού πολιτισμού, τόσο θα θέλουν να επισκεφθούν και τον λίγνο του κυκλαδικού πολιτισμού, που δεν είναι άλλο από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, όπου αναπτύχθηκε αυτός ο μοναδικός πολιτισμός πριν από, από 5.000 χρόνια. Και θα αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια, ένα μνημείο παγκόσμια πολιτική χειρονομιάς, μια ιστορική περιουσία, η οποία αφού θα κάνει τον γύρω της στον κόσμο, τελικά θα γυρίσει στη γενέτειρά της για να επανενωθεί με την υπάρχουσα συλλογή και να παραμείνει έκτοτε και για πάντα στα ελληνικά μουσεία. Και όπως διαπιστώνεται, επιμένωσε αυτήν την πολιτική διάσταση του εγχειρήματο, όχι μόνο γιατί άλλοι πολύ πιο αρμόδιοι από μένα μίλησαν και σίγουρα θα μιλήσουν για την αρχαιολογική και καλλιτεχνική σημασία αυτής της συλλογή, εξάλλου θα, την ευκαιρία, θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα μικρό δείγμα από την ποιότητα αυτών των αντικειμένων σε λίγο. Αλλά όσο γιατί καταγράφει έμπρακτα την αποτελεσματικότητα αλλά και την ευρηματικότητα των επιλογών μα σχετικά με την επιστροφή αρχαιοτήτων στον τόπο μας. Γιατί σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή η περίπλοκη, ναι, και αυτή η κοστοβόρα διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα σε 25 χρόνια με την ευθύνη του Μητροπολιτικού Μουσείου, ενώ στο μεταξύ θα μεσολαβήσει μια συνεργασία με τεράστια πολιτιστική υπεραξία, που οποία αποτυπώθηκε και στο μνημόνιο συνεργασία το οποίο υπεγράφει σήμερα μεταξύ του ΜΕΤ, του Μουσείου Κυριακή Τέχνη και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και σε όσου με ψημυρούν, έχουμε και λίγους φίλους διαδηλωτέ έξω από το Μουσείο σήμερα, πιστεύω ότι χάνουν πραγματικά την ουσία, αναζητώντας μικροκομματικά συνθήματα, σε μια διαδικασία η οποία, όπως έχω εξηγήσει, αναμφισβήτητα είναι προσόφελος όφελο της πατρίδας μας, διότι η Ελλάδα γίνεται πλέον ομοναδικός κύριος τις μεγαλύτερη συλλογή αρχαιοτήτων που επέστρεψε, που θα επιστρέψει ποτέ στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Και σε αντίθεση με όσα διαδίδονται φεδρά, θα έλεγα, από κάποιους οι οποίοι θέλετε να μην γνωρίζουν ούτε τα βασικά της αρχαιολογικής νομοθεσίας, το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο δεν παρετείται από δικαιώματα και αξιώσεις του, αλλά αντίθετα διεκδικεί. Αυτά που του ανήκουν με ευθύνη και με ρεαλισμό, γι' αυτό και όταν χρειάζεται τα δανείζει για να μπορεί τελικά να τα κερδίζει. Το πρώτο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το δεύτερο για πάντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι αντιτίθεται στην επιλογή την οποία κάναμε, αν πρώτον γνώριζαν την ύπαρξη τη συλλογή πριν εμεί ασχοληθούμε με αυτή. Και δεύτερον, αν είχαν κάποια πρόταση και αν πίστευαν πραγματικά ότι μία άλλη δικαστική διεκδίκηση θα μπορούσε να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο εμείς καταφέραμε τελικά να πετύχουμε. Σε μία ημέρα, λοιπόν, χαράς και γιορτής του πολιτισμού, δεν πιστεύω ότι χωρούν αυτές οι μίζερε προσεγγίσεις, ιδίως, όπω είπα, από κύκλους που αγνοούν τα βασικά τη αρχαιολογικής νομοθεσίας. Αλλά επιστρέφω, όμως, στην ρεαλιστική διεκδίκηση της κληρονομιάς μας. Είναι μία πολιτική, κεντρική δέσμευση της κυβέρνησής μας, η οποία διαπερνά και όλους τους χειρισμούς του αρμόδιου Υπουργείου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι στις αρχές του έτους, σε μία άλλη πολύ συγκινητική στιγμή, υποδεχθήκαμε στο Μουσείο της Ακρόπολη το θράσμα του Φέκαν. Ένα μικρό, πλην πληνόμως, πολύτιμο τμήμα, το οποίο επανενώθηκε ξανά με τη ζωφόρο του Παρθενώνα για να σηματοδοτεί από εκεί το δρόμο της επιστροφής, της επανένωσης όλων των ακροτηριασμένων λικτών τα οποία εξακολουθούν να εκτίθονται αλλού Ένα οικουμενικό αίτημα, το οποίο πιστεύω ότι κάθε μέρα αποκτά και μεγαλύτερη δυναμική. Η Ιωνή, λοιπόν, είναι αίσθημα και έναν, από αυτούς αποτελεί και αυτή η έκθεση γυρισμός, ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και ταυτόχρονα όμως μια ισχυρή όσο και πρακτική προτροπή προσφορής προς άλλους ιδιώτες συλλέκτες, ώστε αυτό το ε, ταξίδι της επιστροφής να ξεκινήσουν σύντομα και πολλές άλλες αρχαιότητες οι οποίες έχουν με διάφορους τρόπους βρεθεί εκτός της πατρίδας μας. Κλείνω λοιπόν, ανυπομονώντας, και δεν θα πρέπει ποτέ να ακολουθούν έτσι μεγάλες ομιλίες μεταξύ ε, του, του κοινού και του ενδιαφέροντός σας, να, να δούμε τα, τα εκθέματα αυτά. και εγώ ε, ανυπομονώ να τα θαυμάσω, να τα ξαναδώ. Αυτή τη φορά όχι. Σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρικη, στο οποίο πρόσβαση έχουν ελάχιστη, αλλά σε ένα ανοιχτό μουσείο, στο φυσικό του χώρο, στο Μουσείο Κυκλιαντικής Τέχνης, μαζί με δεκάδες-τυλιάδες επισκέπτες. Σε πάλι στους πρωταγωνιστές αυτής της σημαντικής φοροβουλίας.